Assalamualaikum. Hari ini kita nak bincang peraturan MGN. Saya Abdul Rashid, Coach Atanah. Apakah itu MGN? MGN basically adalah satu kumpulan negosator muslim yang uh, aktif dekat dalam Indahsyatana tujuannya basically untuk collectively kumpul uh, maklumat untuk bertukar fikiran tetapi yang paling penting ialah untuk satu uh, platform untuk melakukan koagensi antara ejen-egen tanah muslim yang lain. Jadi basically sekiranya kita ada listing dan kita nak listing kita terjual, salah satu cara yang paling cepat ialah kita uh, post kita punya listing di MGN dan siapa yang mempunyai buyer, mereka akan hubungi kita untuk kita buat viewing, selalunya ada agent yang mencari listing yang quality supaya mereka boleh push the listing kepada buyer mereka untuk design, okay. so hari ini kita akan tengok apakah peraturan yang ditentukan oleh MGN sebelum kita boleh post kita punya listing, jadi MGN adalah satu badan yang sangat strict dalam hal apa tu paturan ni sekiranya kita gagal mematuhi paturan yang telah ditetukan oleh MGN, kita berkemungkinan akan diberi uh, penalti ataupun di merit dan juga mungkin disingkirkan daripada kumpulan tersebutlah. Jadi kalau kita disingkirkan daripada MGN maka dua perkara berlaku, satu kita akan hilang kita punya uh, sos untuk mendapat maklumat yang terkini, nombor dua kita menghadapi kepayahan untuk kita nak broadcast kita punya listing kepada rakan-rakan uh, negotiator Muslim yang lain sebab at this moment cuma uh, selain daripada PHAM uh, which is Persatuan uh, negotiator ataupun ejen Muslim MGN adalah yang paling besar sekali, okay. so rugi kalau you tidak menggunakan MGN untuk push you punya listing Baiklah yang pertama kita perlu pastikan apabila kita nak appoint kita nak buat listing broadcast kita kena pastikan kita kena ada appointment yang sah. Macam mana kita nak tahu kita punya appointment yang sah? Appointment kita mestilah kita punya apa tu ATS telah design oleh kedua-dua semua pemilik eh. Lah, bukan ke kalau sekiranya ada dua penama suami isteri dan dua-dua kena sign, kalau sekiranya dia collectively adik-beradik dan semua kena sign, jadi kalau sekiranya appointment dari uh, unilater uh, unilateral uh, berpihak satu kalau sekiranya ada uh, apa tu join uh, ownership then appointment tersebut tidak sah maka kita kena dapatkan appointment yang sah dahulu sebelum kita boleh buat posting, itu yang pertama sekali yang kedua listing kita kena aktif maksudnya kita uh, tempo appointment kita masih lagi sah, kalau sekiranya appointment kita dah tak valid maka kita tidak digalakkan untuk uh, posting dekat MGN, uh, the reason being kalau sekiranya uh, listing kita tidak sah mungkin lantikan baru dah diberi kepada uh, agent yang lain yang lantikan especially eh, lantikan eksklusif maka kita hadapi masalah aa, dalam nak menentukan siapakah pemilik listing yang sebenarnya, jadi aa, semua paturan-paturan yang kita buat ini MGN buat basically adalah berdasarkan daripada experience yang lepas untuk mengelakkan sebarang masalah maka MGN mensyaratkan listing yang kita ada tu adalah sah dan masih lagi dalam tempoh. Yang ketiga listing tu tak boleh daripada mudah sebab mudah ni readily accessible uh, untuk mengelakkan orang tuduh menuduh crossing ataupun sailang maka listing tu tak boleh daripada mudah kalau sekiranya you dapat listing uh, dari uh, katakan listing tu tersebut daripada mudah tapi kemudiannya di convertkan kepada exclusive listing uh, boleh consider tapi kalau sekiranya general listing dan listing tu datang daripada mudah semua orang uh, Uh, potensial untuk semua orang untuk letak di bus di tempat yang sama possible dan ini yang menyebabkan orang yang nak mencari uh, listing tu dia akan confuse kan siapa nak dihubungi, okay, better jangan letak sebab itu adalah uh, regulation ataupun rules yang ditentukan oleh MGN, tak nak mudah-mudah. Mudah. Yang keempat pula asking price kena sama di merata-ratalah, you tak boleh letak asking price yang lebih tinggi daripada you punya iklan, so uh, to be fair on kita punya negotiator yang lain kalau sekiranya harganya RM400,000 uh, you kena letak RM400,000 and if uh, owner dah turunkan harga RM380, you is your responsibility untuk beritahu kepada rakan-rakan yang lain bahawa harga dah turun, uh, kita tak nak uh, sekiranya berlaku Uh, saya pun tak nak membuat pasaran ataupun beritahu pada uh, saya punya buyer harga yang lain dengan harga yang you letak yang lebih tinggi because uh, buyer pun dia pandai of course dia pun uh, kalau dia tengok sebagai market dia tengok ada yang lebih murah dan you basically apa tu uh, uh, kata sabotage uh, kita punya rakan niaga yang lain untuk Uh, men close the deal lah okay so basically kalau sekiranya harga yang you dapat ialah harga 400 ribu dan you letak 400 ribu jangan letak uh, you letak lebih tinggi supaya you yang terjual unit tu and uh, basically itu adalah uh, apa tu uh, practice yang tak baik okay seterusnya bila kita post kita punya listing tu make sure dia ada jenis dan kawasan yang telah ditetapkan, kalau sekiranya dia adalah resident, resident res, most residential tapi kalau sekiranya tanah dan industrial, you kena letak dekat tanah dan industrial punya group and kalau sekiranya residential then you kena follow the kawasan, kalau ceras, ceras kalau selayang, selayang you tak boleh letak listing ceras you dekat dalam grup selayang, because kalau you buat macam tu nanti you kena demerit, okay? make sure because ini adalah uh, satu yang telah orang kata really-really diambil perhatian lah eh, oleh admin yang menjaga kawasan tu, uh, you kena balas PM dengan secepat mungkin, so kat sini uh, basically kalau ada rakan you as you know, as you know lah kadang-kadang bila kita buat Bukan kadang-kadang most of the time bila kita buat uh, hal tanah ni kita ada requirement yang cepat especially kalau sekiranya ada buyer yang really yang kata uh, hubungi kita and dia really uh, ready untuk membuat all the booking dan sebagainya maka sekiranya kawan kita hantar PM then you have to balas cepat mungkin lah ha? kalau yes kalau ada ada kalau tak ada you just simply cakap no logo available so uh, so that kita orang kata orang yang mencari listing tu dia boleh move on cari tempat lain. Uh, ikut format yang telah ditentukan, ini format yang saya buat ni berdasarkan apa yang saya rasa memudahkan, uh, uh, jangan panjang-panjang sangat format tu, ini saya dapati dekat MGN pun kadang-kadang uh, terlalu panjang so uh, dia tak really uh, stick to apa tu, the simple punya uh, format menyebabkan kadang-kadang satu listing tu panjang sampai you have to scroll dua kali kan uh, so uh, kalau gambar kalau boleh buat collage satu gambar je boleh tengok the overall general uh, idea so the reason orang letak listing dekat uh, antara uh, perunding hartanah ni perunding hartanah basically dia dah tahu dah dekat kawasan tu kalau dia cari kawasan selayang dia dah tahu dah kawasan selayang so basically cara kita approach kita basically kepada uh, fellow agent bukan kepada buyer kalau you nak buat uh, write up kepada uh, buyer different approach you so basically seorang uh, perunding hartanah dia maukan information yang cepat sebab kadang-kadang dia kena go through banyak listing kan uh, so Letak yang important saja. Kalau dia berminat dia akan PM kita, okay? So ringkasan listing untuk yang uh, listing yang pertama tu uh, bukan listing yang pertama. Baris yang pertama tu kalau boleh biar ada all this uh, apa tujuan dia, kawasan, jenis dan asking price. Lepas tu the next subsequent one baru letak description. Lepas yang ringkas mungkin part maximum like lima uh, enam line. Lepas tu you punya info uh, macam mana nak gemerket dengan you. Eh? So saya ada serahkan ada letak satu example dekat sini uh, want to sell BTP5 Akhasa 2 harga dia punya build up and then lepas tu corner dia punya jenis corner terrace lepas tu uh, berapa bilik dengan berapa bathroom dengan berapa dia punya tenure freehold dalam dalam kes ni so description Okey, sedikit description and then lepas tu macam mana nak communicate dengan saya. So oleh sebab grup ni tertutup, maka peraturan untuk listing uh, apa tu listing uh, tidak terpengaruh dengan MES apa yang ditentukan oleh standard. Jadi uh, walaupun yang penting ialah you kena letak you punya you punya uh, nama agensi Nombor telefon okay, and then lepas tu sebab disebabkan syarat oleh MGN nak pastikan orang yang uh, register ni dia orang yang masuk listing ni dia registered maka letaklah number you okay and then uh, ini adalah contoh yang saya letakkan supaya uh, boleh you buat referral lah so you rasa apa yang saya buat ni ada uh, apa yang saya explain ni ada kurang dan you boleh uh,